Γεια σας άνθρωποι, σήμερα θα μιλήσουμε για την ευεργετική αξία του ήλιου. Αυτές τις όμορφες ημέρες αφήνουμε τον ήλιο να λούσει το κορμί μας με τις ακτίνες του, έτσι ώστε μέσα σε λίγο μόλις καιρό να γίνουμε όλοι τα και να κατακτήσουμε όλα τα μυστικά της γνώσης.